Правда твоя, правда вечная и Слово твое истина, бо твои воскресенья, життя и упокоєння начали воїнів твоих, Христе Божий наш.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 Наталя Сідова, Юрій Чорний, новини на Суспільному. Хмельниччина.